Oke okay, guys, ini lagi Betulin Mesin potong rumput Tidak hidup-hidup Ternyata Banjir, businya basah Businya basah Hampir beberapa waktu tidak nyala saja tidak hidup hidup sebenarnya tidak sulit tidak rumit hanya karburator dan busi mesin ini buka businya terus dibersihin pasang lagi Terima kasih kerana Jika mesin potong robot atau mesin apa-apa yang sulit untuk dihidupkan Tidak cek aja busi sama agroperator Busi ini, kalau busi sudah ini sudah di cek Bersihkan, bersihin Tidak merasa lagi langsung cek rumput Hidup lagi semakin semula Terima kasih Bang Bulek Sekarang hidup mesin sudah hidup, kita operasi lagi, guys.